امامنا الباقر يحدثنا ان صفيه بنت عبد المطلب مات ابن لها فاقبلت عمه النبي ان صفيه بنت عبد المطلب مات ابن لها فاقبلت فقال لها الثاني الثاني هو عمر فقال لها الثاني غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا فقالت له هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء الأخناء الفاجرة القذرة و نسب الخليفة معروف من جدته صهاك إلى أمه حنتمة إلى جدة من جداته قبل صهاك باطحلي أو باطحلا كما ذكرت في كتب التأريخ نسبه معروف فقالت له هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء هو ما كان قد رأى لها قرطا من خلال كلامها لكنه أراد أن يقول هذه الكلمة فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا هو هذا الحسد لال رسول الله ثم دخلت على رسول الله فاخبرته بذلك وبكت فخرج رسول الله فنادى الصلاه جامعه فاجتمع الناس فقال ما بال اقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع هذا النداء الصلاة جامعة ليس للصلاة وإنما هو نداء معروف من أن النبي يريد أن يتحدث إليكم هناك أمر يريد أن يطرحه النبي بينكم فاجتمع الناس فقال ما بال أقوام؟ يزعمون ان قرابتي لا تنفع لو قد قمت المقام المحمود في يوم القيامه لشفعت في احوجكم في اكثركم حاجه فكيف لا تنفع قرابتي لا يسالني اليوم احد من ابواه الا اخبرته النبي لا يجيب على مثل هذه الاسئله ولكن هي حاله استثنائيه هو يشير الى الرجل نفسه لا يسالني اليوم احد من ابواه الا اخبرته فقام اليه رجل فقال من ابي فقال ابوك غير الذي تدعى له ابوك فلان ابن فلان فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله فقال ابوك الذي تدعى له ثم قال رسول الله ما بال الذي يزعم ان قرابتي لا تنفع لا يسالني عن ابي ما مهباله فقام إليه الثاني يعني عمر فقال له قال لرسول الله أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أعف عني عفا الله عنك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم الحديث فيه تفصيل